Початкова школа села Чорний ліс. Тут навчаються 11 дітей, розповідає вчителька Марія Михальська. Жінка каже, під час уроків їм потрібен інтернет. Пропадає мережа, дуже весне. І зараз показати, чи відео, кусочок з ролика неможливо бо заїдає. Ну і бажано у нас 5 хвилин, такі коротенькі відео. І затягається на 10 і більше, тому що загону дойде. У сільському клубі інтернет потрібний під час підготовки до свят, каже завідувачка Оксана Палій. «Мені треба сценарій, мені треба якісь подивитися, ем, скачати якусь пісню, якісь, ну, щось мені треба. Ну і так, спілкування». Жителька цього села Ольга Боярська каже, її син – студент. Йому потрібно іноді навчатися онлайн. «Село віддалене, у нас тут, як ви бачите, кругом ліс, дерева. Зараз, так як у нас багато ну, дітей вчиться, були на дистанційному, то дуже велика проблема. Дитина пише контрольну, все відіслати не може». Пенсіонер Василь Батюх розповідає, йому інтернет не потрібний. Але, каже, хотів би, щоб діти й внуки могли користуватися. «Я не знаю, я буду, не будуть внуки, левістка, син, їм треба. Проста села Чорний ліс Галина Дідик каже, дізналася, що швидкісний інтернет можна провести за рахунок інтернет-субвенції. Для цього попросила керівництво Залозецької громади, до якої входить село, подати заявку на отримання субвенції. Директор обласного інформаційно-аналітичного центру Олександр Терещенко каже, загалом на Тернопільщині подали 50 заявок на проведення швидкісного інтернету на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Щоб провести його в Чорному лісі, потрібно понад 50 тисяч гривень. Це 4 кілометри оптоволокна, каже чоловік. технології дозволяють підключати. З швидкістю 100 і більше мегабіт. Наприклад, якщо ми підключаємо навчальний заклад, тут буде, допустимо, декілька користувачів. На 3-4 МБ AirMax, допустим, звичайно, Wi-Fi, там ще недостатньо. Було. І тому вимогою є підключення соціальних об'єктів швидкістю не менше 100 Мбіт. І одну із умов, договору для провайдера, це ще раз хочу наголосити, перший місяць підключення буде здійснюватися на швидкості 500 Мбіт. Не кожен собі в місті може дозволити таку швидкість, а в школі перший місяць буде 500 Мбіт. Це буде перевірятися в першу чергу якість роботи провайдера, щоб він дійсно міг підключитися з такою швидкістю. І потім до кінця 2022 року провайдери безкоштовно, має передоставлятися інтернет для даного соціального об'єкта. За словами Олександра Терещенка, після подачі заявок до Міністерства цифрової трансформації субвенцію мають розподілити між громадами, а їх голови – провести тендери серед провайдерів. Так інтернет в селах має бути до листопада цього року. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.